عملنا صوره مصغره لفيديو لتنزيل ويندوز 11 وبقى اقل من دقيقه يعني ما في اريح من هيك ولا اسهل من هيك مرحبا معكم غنوم واحده من اكثر الشغلات اللي بتلفت نظرنا باي فيديو بنشوفه على الانترنت هو الصوره المصغره والعنوان الجذاب فاذا توفروا هذول الشرطين باي فيديو فنحن لا اراديا نفوت على هذا الفيديو لحتى نتفرج عليه او بنعرف شو المحتوى اللي بيحكي عنه انشاء صورة مصغرة للاسف يتطلب بعض الخبرة بالتصميم وبعض البرامج مثل الفوتوشوب لكن اليوم اصدقائي رح نتعلم مع بعض طريقة سهلة وبسيطة كيف فينا نساوي صورة مصغرة وباقل من خمس دقائق وبكل بساطة وبكل سهولة وصورة مصغرة تقدر من خلالها تجذب اي شخص رح يشوفها انه يفوت على هذا الفيديو ويتفرج عليه ويشترك بالقناة ان شاء الله طبعاً أصدقائي اليوم بدنا نحكي عن مواقع رائعة معنى الكلمة والأخص الموقع الأخير موقع رائع رح تقدر من خلاله تساوي صورة مصغرة احترافية بشكل رهيب لهيك لا تضيعوا أي دقيقة من هذا الفيديو استغلوا كله شوفوا الفيديو لنهايته لحتى تقدروا تستفادوا أكبر استفادة منه ما رح طول عليكم بالحكي اصدقائي، رح خلي الشرح العملي هو يحكي كل شيء، هو يشرح لكم كل شيء بدنا نقوله رح يكون عملي 100% يلا. الموقع الاول اصدقائي اسمه بيكسليد، موقع خرافي بكل معنى الكلمه، الموقع عباره عن موسوعه كامله فيك تصمم فيها صور مصغره مو بس لليوتيوب، لاي شيء بيخطر ببالك. سواء فيسبوك، تويتر، آه، انستغرام، أي شيء بيخطر ببالك فأنت قادر من خلاله تعمل صور مصغرة وبوسترات له، مثل ما أنكم شايفين هدول هن الصور المصغرة لليوتيوب، صور رائعة أصدقائي فيكم تستفادوا منها، عفرض مثلا عندنا هاي الصورة نحن حابين نعدلها فهون فينا نضيف لها صور إذا حابين مثل ما انكم شايفين 5 مليون صورة موجودة داخل هذا الموقع فأنت بتلاقي أي صورة بتخطر ببالك لعملية التعديل طبعاً بالنسبة للخطوط فعندك كمية كبيرة من الخطوط فيك تستغلها إلا اللي عليها هون إشارة مثل إشارة الرعد يعني هون لا تقربوا عليه خطاب فيه كهرباء هذا أصدقائي هون الاشتراك مالكم مصلحة فأنتوا بس بتقربوا على الشغلات اللي ما فيها كهرباء مثل ما انكم شايفين يعني في عندكم خيارات كثيره داخل هذا الموقع فيكم تستغلوا بانشاء صور مصغره احترافيه وتعدلوا عليها مثل ما بدكم ومتل ما بتحبوا موقع رائع طبعا هون النص فينا نعدل عليه بس بنعمل عليه ضغطين بنعدل الصوره فينا نشيلها بنحط صوره خاصه فينا اي شيء داخل هاي الصورة نحن قادرين نعدله وبكل بساطة وبدون أي مشاكل، يعني كل اللي علينا مثلا نحن هون بنغير النص، بنغير الصورة وبعدين لها حفظ من هون وأمورنا بالسليم وهاي كل القصة بعتقد إنه عملية إنشاء صورة مصغرة على موقع بيكسليد ما بتاكل أكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق، طيب كيف فينا أصدقائي إذا حابين نحن نساوي صورة مصغرة لغير موقع بنروح لهون شايفين هاي هذا السهم النازل لتحت زعلان نضغط عليه هاي هي جميع الخيارات الموجوده فيسبوك بوست كفر ستوري انستغرام تويتر لينك يعني اي موقع بيخطر ببالنا فينا نساوي صوره مصغره له او بوستر وننشره وبكل بساطه موقع لا تضيعوه من ايدكم منو اصدقائي كل اللي عليكم تفوتوا على جوجل تكتبوا بيكسليد هاي الجمله اللي طلعت لكم هلا بتفوتوا على اول خيار هذا هو الموقع استغلوا اصدقائي بكل تفاصيله وهلا ننتقل للموقع الثاني يلا اصدقائي الموقع الثاني اصدقائي اسمه فوتو كينج موقع كمان رائع بكل معنى الكلمه شبيه بالموقع السابق ولكن مع تخصيص اكثر وواجهه فينا نقول اجمل واروع الموقع هذا هو واجهته اصدقائي كل اللي علينا نعمل سين اب فري عبر حساب جوجل الخاص فينا تسجيل عادي مثله مثل اي موقع بعدين بعد ما نسجل بنروح على هاي الصفحه تطلع لنا هاي الواجهه مثل ما قلت لكم اصدقائي الموقع شبيه بالموقع السابق ولكن عمليه التنسيق فيه اكثر جاذبيه ومرتب اكثر يعني هذول كلهم فيكم تشتغلون من خلال هذا الموقع وكمان نفس الموقع الأديم فيه شيء مجاني وشيء مدفوع أنتو خلوكم بالشيء المجاني كافي ووافي يعني بفيدكن وبخليكن تساويوا أي صورة مصغرة بكل بساطة يعني من خلال هذا الموقع أصدقائي فينا كمان نساوي استوريات للفيسبوك للتويتر كفر يعني أي شيء بيخطر ببالكن فيكن تصمموا من خلال هذا الموقع طيب على فرض نحن بدنا نساوي صوره مصغره لليوتيوب بنروح يوتيوب تمثيل نضغط عليها هلا فتحت لنا الواجهه اصدقائي هون جميع القوالب اللي فينا نختار منها قوالب كثيره في منا المدفوع وفي منا المجاني على فرض انا بدي شيء بخص الكمبيوتر بنكتب هون بالبحث كم فبيطلع لنا هون الخيارات نعمل عمليه البحث هدون هن جميع القوالب اللي بتخص مجال الكمبيوتر. كمان متل ما قلتلكن لكم شي مدفوع وشي مجاني ولكن الشي المجاني كافي ووافي. على فرض انا مثلا بدي نقي هاي الصورة بضغط عليها. هلا هون فينا نعدل اي شي بدنا نعدل النص نغير نوع الخط اي شي بيخطر ببالنا فينا نعدله ميزات كتير كبيره داخل هذا الموقع اذا استغليتوها بشكل صح فانتوا رح تطالع صوره مصغره خياليه وبدون اي مجهود بدون اي تعب كل اللي عليكم اصدقائي وقت تفوتوا على جوجل تكتبوا فوتو كينج هاي العباره هلا رح تطلع على الشاشه وبعدين اول موقع بتفوتوا عليه وبتطبقوا جميع الخطوات اللي حكينا عنها، هلا اصدقائي خلونا ننتقل على الموقع الثالث والاخير ياو. الموقع الثالث اصدقائي اسمه ريندير فورست، موقع رائع، الشيء الحلو بهذا الموقع اصدقائي انه داعم للغه العربيه، يعني فيك تشتغل عليه بكل اريحيه اذا كانت لغتك الانجليزيه ضعيفه او حابب تشتغل على موقع عربي بالمية. موقع بيدعم كتير من اللغات اصدقائي يعني أي لغة تخطر ببالك موجودة فيه ومنها العربية فأنت إذا طلع لك الموقع بالإنجليزي بس عليك تفوت على هذا الخيار يكون مكتوب إذا إنجليزي en ان. بعدين بتختار اللغة العربية وبتباشر شغل على هذا الموقع هذا هو هاي القوالب الموجودة فيه اصدقائي يحوي على كتير قوالب والشغل فيه مميز وكتير حلو على فرض انا مثلا بدي دور. مثل ما قلت على الكمبيوتر بضغط على انتر فرح يطلع لي جميع القوالب اللي مخصصه للكمبيوتر مثل ما نكون شايفين خيارات فيه كتير كبيره وجميله على فرض راح اختار هذا القالب هذا هو الآلب اصدقائي فينا عدل فيه مثل ما منحبه باي لغه على فرض انا بدي اكتب باللغه العربيه ومثل موبايل معكم اصدقائي عملنا صوره مصغره لفيديو لتنزيل ويندوز 11 باقل من دقيقه يعني ما في أريح من هيك ولا أسهل من هيك شغل أصدقائي، ما بتوقع إنه رح ياكل معكم أي شغل عليه أكتر من خمس دقائق انكترت بعد ما عملنا هاي الصورة المصغرة أصدقائي كل اللي علينا بنضغط هون وبنحمل طبعاً قبل ما نحمل بيطلب منا إنه نسجل دخول على الحساب الخاص فيه، فنحن بنسجل الحساب ومتل ما نكون شايفين أصدقائي بعد ما سجلت الدخول فيني حمل من هون واستمتع بجميع المزايا الموجودة داخل هذا الموقع الرائع أه بتمنى يكون الفيديو أصدقائي نال إعجابكم نال الفائدة وبشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة سلام أصدقائي